De én nem magyarul beszélek? Amúgy. Hát Bandi, néha nem amúgy ezt adjuk hozzá. Iszonyat mennyiségű angol szót és így kaparom az arcom. Ezért, hogy a magyar, mert nem tanulunk nyelveket.